Tällä erää meillä olisi aiheena vertailu. Tällä vertailullahan tarkoitetaan siis sen tyyppistä kuin mitä meillä Suomessakin on, vaikkapa kaunis, kauniimpi, kaunein. Eli tämmöisiä muotoja käytäisiin läpi tällä erää. Komparatiivi eli se toinen niistä, eli kuten esimerkiksi se kauniimpi, muodostetaan yleisesti tuolla arepäätteellä. Eli vaikkapa fiin, fiinare, eli hieno, hienompi. Ja superlatiivi puolestaan saadaan aikaan tuolla ast-päätteellä, eli fiin, fiinast, hienoin. Ja tosiaan tuossa yleisessä käytössä, niin esimerkiksi jos haluaisi ilmaista, että meidän asunto on hieno, mutta kallen asunto on hienompi. Ja Leenan asunto puolestaan on hienoin. Niin säännöllisemme, että Voi vuustaa de fiin, men kallis vuustaa de fiinare. Oks Leenas Ja tämä perussysteemi onkin oikeastaan hyvin suoraviivainen. Eli epä siinä sinänsä sen kummempaa. Mutta kuten olen aikaisemminkin säännönnyt jollain toisella pätkällä, niin poikkeuksiahan meillä on aina. Ja tälläkään kertaa ei tukkittu pettymystä siinä suhteessa. Näitä on tosiaan ihan useitakin näitä ihastuttavia, ulkoa opeteltavia poikkeuksia, mutta ne tosiaan kyllä jää mieleen aika nopeastikin, kun niitä sitten niihin tormaa aika usein teksteissä, varsinkin noihin yleisimpiin. Eli tässä olisi listassa suuri, pieni, vanha, nuori, korkea, matala, hyvä, huono, pitkä, painava. Ja kaunis. Ja näissä tosiaan muuttuu tuossa äänen vartalo useimmissa aika paljon. Erityisesti noissa, mitä mä oon tossa lihavoinnon noin muutamat. Ja ne kannattaa sitten ihan täysin vaan opetella ulkoa, niin helpommalla pääsee. Arvaaminen on alkuunsa vaikeeta. Mutta siitä se sitten iloksi muuttuu. Ja tosiaan tuosta vertailusta sen verran. Eli kun ilmaistaan, että jokin on vaikkapa juuri kauniimpi kuin jokin muu, niin silloin me tarvitaan tietysti se kuin-sana mukaan. Tässä minulla olisi esimerkki, jossa Liisa on vanhempi kuin minä. Eli Liisa ei äldrien jag, Eli Lisa on tässä 34 ja minä 32. Niin siinä eroa. Mutta sitten puolestaan, jos oltaisiin Matin kanssa samanikäisiä, niin sanoisin, että Matti ei liikka kammals on jalka. Eli tuossa muistetaan se liikka ja sommi-sanaa käytetään tosiaan ainoastaan silloin, kun ollaan samanlaisia. Eli tuon komparatiivin kanssa sitä ei käytetä. Ja tosiaan samaan malliin Ruotsi on suurempi kuin Saksa. Sveriges Törreien Tyskland ja Saksa on koko lailla yhtä suuri kuin japani, Tysklanden on liikas on Japan. Ja tämänkin kun laittaa mieleen, niin se on helppoa kuin heinänteko, joten siitä vaan niitä epäsäännöllisiä muotoja opiskelemaan.